Першою валізу випускника отримає 15-річна тернополянка Тетяна Шутак. Дівчина розповідає, з 1 вересня навчатиметься в училищі на Кравчиню-Закрійницю. «Я цю валізу візьму в гуртожиток, там, де я буду проживати, і ця валіза з цими всіма речами допоможе мені на перший час там щось приготувати. Це дуже хороша так, справа, якби я мала можливість, я би теж допомагала чимось, якби мала можливість, то я б теж брала в цьому участь, бо мені таких дітей, таких як я, і таких як не я, і ті, що не мають батьків, можливо, то Мені дуже їх шкода, бо перевірено на мені». Олександр Чубко складає посуд до валізи. Хлопець каже, її візьме з собою до Збаража. Там навчатиметься у військовому коледжі. «Я житиму в гуртожитку, і більшість цих врачей мені дуже пригодяться». Координаторка проєктів благодійного фонду Ірина Абрамець розповідає, акцію Валіза підтримки випускника» у Тернополі організовують 8 років поспіль. Цьогоріч до збору коштів та речей долучилися 35 людей. «Ми зібрали для 15 випускників 65 тисяч 550 гривень, половина з них – це була коштами, а половина з них – це речами. І разом загальна сума на одну дитину – це вартує 4 тисячі 350 гривень саме на валізу підтримки випускнику». Леся Продоус, Оксана Галіяш, новини на Суспільному. Тернопіль.